На зустріч власників клубів прем'єр-ліги, те, що та інформація, яка дійшла до нас, а нічого там не змінилося, все як було таке між цими людьми. Вони все одно не вміють між собою серйозно домовлятися. Ну, тобто всі ці ідеї, а давайте стільки, а давайте стільки. Ніхто не сказав, давайте порахуємо, скільки ми можемо, давайте зробимо 16. А нема на сьогодні 16. Ідея була 12, теж ідея суперечлива. Але таке враження, що кожен а, там, а, висловлював свої ідеї і не, не намагався почути інших. А, почали говорити, що є проблеми з атестацією. Теж, те, що там, а, як воно обговорювалося, таке враження, що власники починають шантажувати. Та будуть у нас проблеми, то не буде нашого клубу. Куди ви від, без нас подінетесь? Це неконструктивний діалог, я вважаю. І рішення 16, буде 16, їх нема. Давайте не будемо брехати собі. Їх немає на сьогодні. 16 яких? Кривих, косих, ледживих. Не знаю. Тобто взагалі бажання знайти цифру спочатку, а потім підігнати під цей чемпіонат абсолютно недоречне. Врешті-решт, якщо у нас буде їх 15, Треба грати 15. Краще 15 живих, аніж 16 напівживих. Ну, ми навіть не говоримо про стабільних і те, що взагалі обов'язково у клубів є там, запас міцності. Ні, цього просто не може бути в сучасних умовах. Це потрібно розуміти. І проблеми можуть виникнути у будь-кого. Але 16 – це ідея. Я побачив в цій зустрічі надто багато популізму. І прикро, тому що це зустрічалися власники. Віт'єскоп спортивне відео.